Najbezobrazniji psi često ne mare za ljudska prava i rade ono što oni žele. Lista Top 10 najbezobraznijih pasmina pasa na svijetu izdvaja one pse koji posjeduju nepoželjne osobine za vlasnike koji žele poslušne psiće. Koje karakteristike čine najbezobraznije pse? Najbezobrazniji psi su destruktivni, neposlušni i tvrdoglavi. Prema prethodno navedenim karakteristikama izdvoje 80 pasmina pasa. Prije nego krenemo s listom želio bih navesti kako mi izrada kvalitetnih i korisnih videozapisa uzima puno vremena, te da možeš podržati moj strastveni truti rad na dobrobiti životinja izmanjam koje kune, dinara ili eura putem linka u opisu videa. Ako nisi u mogućnosti izdvojiti novčani iznos ne brini jer ja volim sve koji vole životinje, te veoma cijenim što gledaš moje video zapise i hvala ti za pretplatu na moj kanal. Pogledajmo sada listu top 10 najbezobraznih pasmina pasa na svijetu. Na desetom mjestu liste nalazi se Catahuao Leopard pas. Catahuao Leopard pas je radni pas koji je vrlo odlučan u svemu. Ovi psi vrlo često su bili korišteni za na divlje svinje te za čuvanje stada. Catahuao Leopard psi su inteligentni, energični, znatiženi, neovisni i nježni. Ovi psi ne vole strance, ne vole druge životinje te iako će čuvati djecu, oni ne žele biti dadilje. Potreban im je snažan i dosljedan vođa koji će imati autoritet nad njima. Oni su izuzetno neovisni. To znači da voli razmišljati svojom glavom, predano radite te istraživanje pokazuje kako znaju odlutati od kuće u prosjeku 1,2 puta mjesečno. Tako radi se opcijeva koji nisu najbolji za početnike. Na devetom mjestu liste nalazi se Anatolski pasirski pas. Anatolski pasirski pas poznati kao veliki, jaki i agelni pas čuvar. Po je iz Turske i koristi se kao čuvar stoke od predatora. Anatolski pasteđski pas je mirni, odvažni, samostalni, inteligentni, samopoznani i ponosni. Uz samostalnost, karakteristika Anatolskog pasteđskog psa je i tvrdoglavost. Nisu pretjerano prijateljski prema nikome i potrebno je uložiti puno truda i posvetiti im puno vremena kako bi bili dobri kućni ljubimci. Također uvijek će biti samostalni i ponosni. Prema istraživanju navedeno je kako anatolski pasirski psi pobjegnu od vlasnika 2.13 puta mjesečno i nalazi se na samom vrhu popisa. Lagano ih je dresirati, ali oni sami odlučuju kada će izvršiti naredbu. Na osmom mjestu liste nalazi se Šarplaninac. Šarplaninac pas je samostalni ovčar koji ne voli biti nezaposleni. Iako izgledaju pomalo zastrašujuće, radi se o psima koji ne napadaju bez razloga. Šarploninac psi su zaštnički nastrojeni, tvrdoglavi, odlučni, predani, samostalni, odani, inteligentni, hrabri i mirni. Od karakteristika koje su ga dobili na ovu listu prvenstveno se misli na tvrdoglavosti i samostalnost. Šarploninac razmišlja svojom glavom i radi ono što hoće, a ne ono što mu se kaže. Dakle ako posjedujete psa ove pasmine, čak i ako ste ga dobro istrenirali ne trebate očekivati totalnu poslušnost. Šarplane incepcije imaju jednog gospodara kojimu najviše vjeruju i kojeg će najviše poslušati. Nisu nimalo primjereni za život u kući, zašto? Oni trebaju puno vježbe i s nedovoljnoj stimulacije postaju nervozni, destruktivni i agresivni. Na sedmom mjestu liste nalazi se pasmjena pasa Weimarski ptičar. Weimarski ptičar je veliki lovački pas. U prošlosti, a i u novije vrijeme služili su prvenstveno kao psi za lov. Kao takvi posljeduju karakteristike lovačkih pasa i izuzetno izraženi lovački instinkt. Ipak radi se o dobrom obiteljskom psu koji ima puno zahtjeva, kojih? Weimarski ptičar psi su tvrdoglav i osjetljivi, izdržljivi, inteligentni, energični, oprezni, snažni i brzi. Najveći zahtjev ovih pasa je aktivnost i društvo. Ako im se ne pruži puno fizičke aktivnosti postaju nervozni i destruktivni. Također, ako im se ne posveti plažnja postoji izuzetno anksiozni psi te ponovno destruktivni. Na otvorenom dolazi do izražaja lovački instinkt. Weimarski ptičar ima izuzetno snažan lovački instinkt i pojuriće za svačime od životinja dobi cikla bez prevelikog razmišljanja. Dakle potreban im je konstantan trening te aktivna obitelj koja će provoditi vrijeme s njim u igri. Na šestom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Dalmatinac, Dalmatinac pas je poznat po nevjerojatnom izvoru energije tijekom dana kojega ga čine prezahtivnim za početnike, ali i iskusnije vlasnike pasa. Dalmatinci su energični, inteligentni, razigrani, osjetljivi, prijateljski i aktivni. Razlog zašto se nalazi na ovoj ljesnici je da uz manje fizičke stimulacije mogu postati izuzetno anksiozni i destruktivni. Također pojedini psi ove pasmine mogu imati problema s hyperaktivnosti, agresijom, grizanjem i sl. Zašto? Nakon velike popularnosti koje su doživjeli diljem svijeta, zbog fjuma 101 belmatinac počeli prenaglij i neselektivni uzgoj pasmine. Dakle ako nabavite ovog psa budite spremni na puno aktivnosti. Na petom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Čivava. Čivava pas je mali i hrabri psić. Iako slove kao najmanji psi na svijetu također vjerojatno imaju i najveću osobnost na svijetu, zašto? Čivava psi su živahni, predani, oprezni, hrabri i brzi. Njihova hrabrosti je tolika da će se suprotstaviti svakome bez obzira na veličinu i snagu. Vole natjecateljske sportove i slušat će samo jednu osobu za koju se čvrsto vežu. Zašto se nalaze na popisu najbezobraznijih pasa? Vlasnici navode kako su upravo čivave najdestruktivnije psi i od svih pasmina oni prouzrokuju najveću štetu po kući. Tako čivave nisu psi koji će provesti svoj život same i zatvorene. Potrebno im posvetiti vrijeme te biti zabavan kako im ne bi bilo dosadno te kako ne bi postali destruktivni. Na četvrtom mjestu liste nalazi se pasmina pasa Ćao Ćao. Ćao Ćao je poznati, ponosni i neovisni mali lavić kojim je potrebno posvetiti puno vremena i pažnje kako bi postao dobar kućni ljubimac. Ćao Ćao psi su tvrdovali, povučeni, odani, neovisni i tihi. Po prirodi ovi psi su izuzetno neovisni te im vlasnik ne smije dopustiti da oni postanu vođe. Uz neovisnost, Čao Čao psi su također tvrdoglavi i ne žele slušati nikoga. Iz ovih razloga nalazi se na listi najbizobraznih pasa na svijetu. U nastavku videa ćete vidjeti top 3 najbezobraznije pasmine pasa na svijetu, pa krenimo! Na trećem mjestu liste najbezobraznih pasmina pasa na svijetu nalazi se pasmina jazavčar. Jazavčar pas je mali lovački pas poznat po neobičnom izgledu s dugim leđima. Iako su slatki i maleni, oni imaju karakteristike koje ih čine bezobraznima, koje? Jazavčar psi su tvrdoglavi, pametni, predani, živakni, razigrani i hrabri. Karakteristika tvrdoglavosti ih čini manje poslušnjima. Ako niste zabavni i ako im se ne da, neće vas poslušati. Dakle duži periodi i dresure ne prolaze najposlušnije. Također imaju izuzetno snažan lovački instinkt te često bez razmišljanja pojure za nečime što im je zanimljivo. Oni nisu bili samo lovački psi za pokazivanja na pljen, već i za napad. Igračke i stvari koje dohvate po kući jazavčari će pokušati uništiti u najkraćem mogućem roku. Ako im je dosadno i nisu pravilno stimulirani bit će izuzetno destruktivni. Na drugom mjestu liste najbezobraznijih pasmina pas na svijetu nalazi se pasmina Fox Terrier. Fox Terrier psi su kao što i samo ime kaže služili za lov na lisice. Ipak dana se koriste kao obiteljski psi. Po psi su oprezni, inteligentni, živahni, samopouzdani i tvrdoglavi. Uz živahnost ovi psi su i vrlo inteligentni. Ako su premalo fizički i mentalno stimulirani bit će izuzetno destruktivni. Trening im brzo dosadite, oni počinju trenirati svoje vlasnike. Dakle ovi psi mogu biti odlični obiteljski psi, ali potrebno im je posvetiti puno vremena u fizičkim i mentalnim aktivnostima. Samopouzdani su i često ih je moguće naći kako se sami poslužuju u kuhinji. Dakle s ovim psima potrebno je nastojati biti uvijek jedan korak ispred njih. Sada jedin najbezobraznija pasmina pasa na svijetu, spremni? Najbezobrazniji psi na svijetu su psi pasmine kineski šarpeji. Kineski šarpeji psi uzgani su kako bi bili čuvari, lovili, čuvali stoku te kasnije kako bi se borili. Poznati su po karakterističnoj naboranoj koži. Također radi se o izuzetno zahtjevnim psima koji nisu za početnike, nisu za svakog vlasnika, te i vlasnici diljem svijeta izvljaju kao najmanje omiljeni obiteljski psi. Kineski šarpe i psi su oprezni, tihi, predani, neovisni i zaštnički nastrojeni. Jako se vežu samo za jednu osobu koja bi trebala biti asertivni vlasnik. Kineski šarpe i psi su neovisni i vole samostavno razmišljati i raditi ono što žele. Dakle, apsolutno je neophodno da u ranoj dobi uče tko je vlasnik. Mogu li psići su iste biti dobri kućni ljubimci? Većina ovih pasmina se zapravo odlično uklapaju u živote vlasnika pasa diljem svijeta. Tako čak i ako je određeni pas proglašen kao najbezobrazniji na svijetu, ne mora nužno značiti da uz dobrog vlasnika kojemu karakteristika ove pasmine odgovaraju neće biti dobar kućni ljubimac, slažite li se? Ako sam propustio određene pasmine imate prijedloga ili želite podijeliti s nama neke informacije, svakako vas pozivam da ostavite komentar. I na kraju, ako podržavaš moj rad i volio bi pomoći u opisu videa nalazi se link gdje možeš poslati koji dinar, kuna ili euro preko Paypala. Također, možeš ostaviti i poruku koja će biti pročitana na kraju sljedećeg videa, naravno ako je primjerena. Puno ti hvala i cijeli što podržavaš moj rad. Ako si ne možeš priuštiti novčan iznos ne brini, sad moj rad je besplatan te mi veći samo gledanje videa i pretplata puno znači. Želiš li vidjeti više?